Muzeum východních Čech v Hradci Králové má novou stálou expozici nazvanou Cesty města. Nabízí interaktivní procházky po osudech Hradce Králové od raného středověku do zrodu jeho moderní podoby. Pro veřejnost je expozice otevřena od pátku 3. prosince. Já jsem viděl architektonický návrh asi před dvěma lety a musím říct, že už tehdy se mě to líbilo, i když to bylo pouze jaksi dvojurozměrné na papíře a po prohlídce té expozice In natura, teda musím říct, že mě to překvapilo, protože je to, je to prostě krásné, je to daleko lepší, než jsem si vůbec představoval a každému doporučuju tuto expozici navštívit. Stále expozice vznikly ve čtyřech sálech ve dvou patrech historické budovy muzea a měly by být k vidění minimálně pět let. Je to expozice, která nese název příznačně Cesty města, protože zobrazuje vlastně klikaté cesty, kterými kráčily městské dějiny od počátku městské zástavby tady Hradci Králové na soutoku Labes Orlicí až po vznik takzvaného Velkého Hradce Králové v roce 1942, tedy v momentu, kdy Hradec Králové nabyl ty územní kontury, které má v dnešní podobě. Ve dvou sálech naleznete výstavy s názvem K městu českých královen a k pevnosti. Ve třetím podlaží v dalších dvou sálech expozice k Salonu republiky. Investorem výstavby je město Hradec Králové. Expozice včetně technického vybavení vyšla na 24 milionů 300 tisíc korun. Na tuto investici se radnici podařilo získat evropskou dotaci ve výši necelých 14 milionů korun z integrovaného operačního programu prostřednictvím Hradecko-Pardubické aglomerace. Myslím si, že to jsou dobře využité dotační prostředky z ITI, kdy jsme vydali vlastně celkem 10 milionů a 14 milionů šlo z dotací. S odborem majetku jsme řešili v průběhu toho spoustu různých administrativních věcí, přebírání jednotlivého majetku, právní smlouvy, věci, jak se starat o ten majetek, servis a tak dále, aby jsme byli v souladu s muzeem a to se podařilo. Takže věřím tomu, že ta expozice bude dlouho sloužit a bude dělat radost s našim občanům.